SofCatalà ha participat al passat 21 de febrer de 2020 al cinquè Congrés de Sobirania Tecnològica. L'esdeveniment celebrat a l'Espai La Ialtat Sancenca de Barcelona ha comptat amb destacades personalitats del sector tecnològic, on l'edició d'enguany ha estat presidida per na Muriel i en Franqui del grup promotor Subtec i on, entre d'altres, s'ha agraït a l'Agenda gent de SofCatalà la seva feina molt necessària de treballar per aconseguir la normalització lingüística en l'àmbit del català i noves tecnologies. En aquesta temàtica volíem portar la gent de soft català, que des de fa molts anys treballa per aconseguir la normalització lingüística a les noves tecnologies i que fan una feina molt necessària i que massa sovint no té un reconeixement que es mereix. No? Que es mereix. També s'ha comptat amb el suport de la teixidora per prendre punts col·lectivament de la xerrada són en David, ha explicat com de senzill era ingrescar-s'hi només amb l'ajuda d'un ordinador o dispositiu mòbil per documentar tot el que passi dins l'àmbit tecnosocial a Barcelona. Això és per veure per què serveix i per què us demanem que col·laboreu. Si, si us connecteu a, a directament en, la, en el programa del Congrés, teniu a sota de cada, de cada xerrada l'accés en els apunts, que és un Etherpad, que us pot funcionar des del mòbil o des del... Representant l'Associació Sof Català, en Jordi Mas, un dels membres més antics d'aquesta organització, ha exposat quins són els reptes actuals per disposar de tecnologies lliures que permetin oferir alternatives a les grans empreses dins la xerrada Sobirania Tecnològica i Llengua, Comunitat Sof Català. En no, 2001 ja van publicar els primers articles parlant d'això, i és bàsicament eh, la idea de que les tecnologies de la llengua han de ser un bé públic, no? eh, i a mi em sembla absolutament fantàstic i ens hem de felicitar que gent com Google o Microsoft produeixi tecnologies que són eh, traductors no? com, a, com a usuari de la llengua mi em sembla absolutament fantàstic però sempre ha d'existir una implementació lliure, una implementació que sigui per del domini públic no? perquè si no al final el que succeeix és que hi ha una sèrie d'infraestructura, hi ha una sèrie de tecnologia que és, que és bàsica perquè progressi la societat, que no només pot estar en mans del sector privat. No? A mi em sembla fantàstic que el sector privat faci les seves inversions, el que no és raonable és que d'aquestes tecnologies, eh, com pugui ser el reconeixement de la veu, només estiguin disponibles des del sector privat. No? Durant la seva intervenció, els assistents han viscut a primera mà com crea sistemes de reconeixement de veu sistemes de síntesi de la parla, correctors ortogràfics i gramaticals o sistemes de traducció automàtica al temps que entendre la complexitat de tot plegat i com contribuir als diferents projectes. SOF Català és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana al sector informàtic, internet i noves tecnologies a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes traduïts i els projectes de l'associació, podeu consultar el seu lloc web www.sofcatalà.org. Si no vau poder assistir o si voleu recordar aquest moment, Softcatalà us ofereix la versió íntegra en vídeo d'aquesta xerrada. Trobareu més informació a www.sofcatalà.org.